مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب يقال أن اللغة العربية غدرت بالمرأة في خمس مواضع الأول إذا كان الرجل ما زال على قيد الحياة يقال عنه أنه حي أما إذا كانت المرأة على قيد الحياة فيقال أنها حية الثاني إذا أصاب الرجل في قوله حديثه يقال عنه أنه مصيب أما إذا أصابت المرأة في قولها فيقال أنها مصيبة الثالث إذا تولى الرجل منصب القضاء يقال عنه قاضي أما إذا تولت المرأة نفس المنصب يقال أنها قاضية والقاضية هي المصيبة العظمى التي تنزل بالشخص فتقضي عليه أما الرابع إذا كان للرجل هواية يتسلى بها فيقال عنه هاون أما المرأة يقال عنها هاوية والهاوية هي أحد أسماء جهنم والعياد بالله الخامس إذا دخل الرجل البرلمان أو المجلس النيابي يقال عنه نائب أما المرأة فيطلق عليها نائبة النائبة هي أخت المصيبة